סרטטו גרף של המשוואה הלינאה הארית הבאה, 5x ועוד 2y שווה ל-20. עקבו למעשה כל הקורדינטות, כל הנקודות x ו-y שמקיימות את היחסים הכתובים במשוואה. כדי לפשט נכין טבלה כמה ערכים של x. ונמצא את ערכי y המתאימים על פי היחסים האלה. אך למען הפשטות נפתור את המשוואה עבור y כדי שיהיה יותר קל למצוא x נתון. יש לנו 5x ועוד 2y שווה 20 כדי לבדד את y, בואו נתפטר מחמישה x באגף שמאל. נחסיר חמישה x משני אגפים במשוואה. אגף שמאל, אלה מתבטלים. ונשאר לנו שני y שווה לאגף ימין, שם יש לנו 20 פחות חמישה x. עכשיו נחלק את שני אגפי המשוואה ב-2. נחלק שני אגפים ב-2. בשו... באגף שמאל נשאר לנו y, באגף ימין נשאיר כך. זה ממש בסדר להשאיר ככה או לחלק ב-22 שזה 10 פחות 5x רכי 2 שזה מינוס 5 חצאים x. בואו עכשיו פשוט נציב כמה ערכים של x ונראה מה הרכי y המתאימים ונסרטט גרף. תנו לי לעשות זאת בצבע אחר. גוון קצת שונה של צהוב. יש לנו ערכים של x ונראה מה y המתאימים. התחיל ובכן אפשר להתחיל בכל מספר התחיל עם x שווה 0 רק כי זה בדרך לנותן תוצאה פשוטה שx שווה 0 אז y שווה 10 פחות 5 חלקי 2 כפול 0 ששווים 5 חלקי 2 כפול 0 זה 0 שזה 10 פחות 0 כלומר 10 זה נותן לנו את הקורדינטה הנקודה 0 פסיק 10 כשx הוא 0 y הוא 10 אז x הוא 0 כלומר נקודה תהיה ממש באמצע ציר x ואז נעלה 10 כדי להגיע לקורדינטה של y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. זה כאן. זאת הנקודה 0, פסיק 10. בואו נעשה עוד נקודה, x שווה 2. אני לוקח כפולות של 2 כדי לקבל תשובות יפות ושלמות. כאשר x שווה 2, y שווה 10 פחות 5 חלקי 2 כפול 2. וכאן השתיים במחנה מתבטל עם השתיים שכאן, במונה, וזה פשוט 10 פחות 5, כלומר 5. זה אומר לנו שהנקודה ב-x שווה 2 ו-y שווה 5 יהיה על הקו שלנו. אז x הוא 1, 2, והנה הוא ו הוא 5. נעלה 5, הנה 1, 2, 3, 4, 5. כאן. זאת הנקודה 2 פסיק 5. כדי לסרטט קו למעשה מספיקות 2 נקודות. אם יש לכם סרגל או משהו ישר אחר תוכלו פשוט לחבר את כל הנקודות שכאן, ואם מדייקים, כל נקודה לקו מקיים את התייחסים שכאן, שבמשוואה. רק בשביל התרגול המשיך עוד נקודה. נאמר, נאמר ש-x הוא 4. אז y 10 5 חלקי 2 כפול 4. זה שווה 5 2 כפול 4 זה 10, נכון? כי ה-2 נחלק מחנה ב-2 ונקבל 1, נחלק מונה ב-2 ונקבל 2, אז 4 חלקי 2 זה כמו 2, ויש לנו 2 כפול 5 שהם 10. 10 פחות 10 הם 0, 4 0 אז x הוא 1, 2, 3, 4, ו-y 0, יש לנו את הנקודה, 4 פסיק 0. ואפשר להמשיך לנסות עוד נקודות. אפשר, אבל זה מספיק. כבר שתיים מספיקו כדי לסרטט את הקו. אז נולי פשוט לסרטט אותו, לסרטט בלבן. הקו ייראה בערך כך. הקו ייראה בערך, בערך כך. ככה. ואפשר להמשיך אותו לשני הכיוונים. אז הנה לכם. זה הגרף של המשוואה הלינארית שלנו. רק העבר את הקו, יותר ש... שלא ממש ראיתם את הקו הראשון, בטח הבנתם את הרעיון הכללי.